Змагання серед дорослих віком від 18 років. Всього приїхало 57 спортсменів з 10 областей України. Двобої відбуваються на двох килимах в залежності від вагових категорій – 55-130 кілограмів. У найважчій бореться Антон Слушний. Чоловік приїхав з Вінницької області. В першій сутичці переміг. «Ну я займаюсь десь з десяти років, потім на дзюдо, потім знов повернувся. І ось його десь років 27 займаюсь боротьбою. Перший бій сьогодні пройшов нормально, я задоволений. У мене ще залишились сили та бажання, щоб перемогти в змаганнях. Хочу на Дефлімпійські ігри поїхати». Змагаються по класичній круговій системі. Після двох поразок спортсмен вибуває зі змагань. «Вони не бороться друг з другом з усіма. Вони мають в групах відпоротися один з одним. Ось, наприклад, п'ять людей мають боротися по черзі, а там, де підгрупи, там програв вилетів. Фінальних зустрічей тут не буде, по колу йде. Тут переможців визначатимуть по балах і по перемогам. Спортивна зустріч на киломі триває два періоди по три хвилини. Бали нараховуються за проведені прийоми, перекочування, виходи від прийому в небезпечному положенні. Тощо. «Ну, тренерський склад, мабуть, сам відбиратиме, скільки з кожної вагової категорії спортсменів виступатимуть на міжнародному рівні. Як вони виглядатимуть, спортсмени українські. Ну і звісно ж, щоб було більше перемог та очок». Дефлімпіада відбудеться в бразильському Ріо з 1 по 15 травня. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.